السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلبية لطلب بعض الإخوة في معرفة الطريقة التي يمكن أن نستعملها في عملية الترقيد الهوائي وهنا أحببت أن أذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بالطريقة الصحيحة لعمل ترقيد هوائي لأي شجرة كانت سواء كانت زيتون أو رمان أو تين وغيرها من الاشجار المثمرة وهنا احببت ان اذكر بعض المسائل المهمه ولكي لا يطول تطول مده الفيديو سنقوم بتقطيعه عبر مراحل وذلك ليتسنى لنا ايصال الفكره وكذلك لا يكون هذا الفيديو يحمل مده طويله هذه هذا هو الشكل العام للترقيده حينما نقوم بعملها أولا يجب على الأخ أن يقوم بإحضار المعدات اللازمة كأن يحضر المشلط أو السكين ويكون ذلك السكين حاد ليقوم بنزع اللحاف حول المنطقة التي يمكن أن نقوم فيها بالترقيد كذلك يجب عليه أن يحضر وعاء بلاستيكي او الصيس وهناك من يضع عباره عن يعني قطعه من البلاستيك ويقوم بوضع الطينه او البيتموس داخلها المهم ليس بالضروره يعني ان يكون هناك شيء محدد المهم ان يكون من يضع يعني الشيء الذي نضع فيه ال الطينه او البيتموس داخلها يكون متماسك او يكون ذلك البيتموس متماسك داخل هذا الوعاء. لا يهمنا نوعيه هذا الوعاء. الان باذن الله سنبدا بعمليه الترقيد الهوائي. واولا سنبدا بنزع اللحاف سنقوم بنزع اللحاف في منطقه ما من هذه الشجره ثم بعد ذلك سنكمل الفيديو الان قمنا بنزع اللحاف وهذا اللحاء الذي قمنا بنزعه يجب دائما ان لا يكون ذا مساحه كبيره لان المساحه الكبيره يعني ليست بالضروره لان المنطقه التي يخرج منها او تخرج منها الجذور هي هذه المنطقه ولهذا اذا اردت ان توسع المكان يجب عليك ان تنزع اللحاف في مناطق مختلفه ولا يكون النزع مباشره بهذه الطريقه وبما اننا نريد ان نقوم بوضع مكان واحد لخروج الجذور وكذلك ليكون لي موافق للسيس الذي سنقوم بالعمل عليه في هذه المنطقة فضلنا أن يكون المنطقة المنزوعة اللحاء يعني لا تتعدى الخمسة سنتيمتر. بالنسبة للإصيص الذي سنستعمله هو هذه النوعية والذي تستعمل في التين، فقمنا بقطعه بهذا الشكل ثم بعد ذلك بقطع يعني منطقة بحيث تتوافق مع سمك هذا أو هذا الفرع الذي نريد أن نقوم بالترقيد فيه ثم بعد ذلك نقوم بإلصاق هذا الإصيص بهذه الطريقة بحيث نترك قرابة السنتيمتر في المنطقة السفلية وكذلك تكون اثنين سنتيمتر فوق المنطقة التي او في على مستوى هذا يعني المنطقة التي تخرج منها الجذور ولذلك هذه الجذور حينما تقوم بالخروج تكون في هذه المنطقه الوسطى بحيث لا تكون في الاسفل ولا تكون في الاعلى هذه بالنسبه للإصيس وبما ان هذا الاصيص هو لين فانك لا تستطيع ان تقوم بثني الشريط اللاصق عليه مباشره وهناك طريقه يمكنك ان تثبت به هذا الاصيص وهي باستعمال اداه لصق الكتب او تثبيت الكتب والتي تعرف بالجرافاز. هذه الجرافاز ممكن ان نستعملها في هذه الحاله وهي مفيده جدا وبما انه لا تحضرني الا هذه النوعيه فهذه النوعيه تكفي بالغرض فاقوم يعني تثبيت المنطقه العلويه ولكن من المستحسن ان تكون اكبر من هذه لتثبت كل المنطقه هذه يعني التي قمت بقطعها نقوم بقطعها ثم في تثبيت هذا الاسيس ثم نعود اليه. اذا لاحظتم الان فعندما قمنا بالساق هذا الاصيص بالجرافاز نلاحظ انه قد تم يعني تثبيته بنجاح. واصبح يمكننا ان نقوم بوضع البيتموس داخله ساقوم بوضع البيتموس ثم اعود اليه وهنا بعد وضع البيتموس يمكننا كذلك ان نضع طينه او تربه يعني ممزوجه بالماء في هذه المنطقه الكل يعني كل هذه الامور تؤدي الغرض ولكن من الاحسن ان يكون هناك البيتموس لأن البيت موس من طبيعته أنه يكون نسبة تماسكه ليست كالطينة ولهذا ونسبة الرطوبة التي تكون فيه قد تكون عالية نوعا ما وهذا ما يجعل الجذور تكون لها حرية التنقل وحرية الحركة في هذه المنطقة أحسن من أن تكون بالطريقة التي تستعمل فيها الطينة أو عجينة الطين ثم بعد هذا آه هذه المرحلة نقوم بتغطية هذا الإصيص بالنيلون أو بورق الألمنيوم وكلا آه الحالتين تصلح وبالنسبة للورق آه أو آه البلاستيك يمكنك أن تستعمل أي ورق المهم أن يكون قد يحقق منع دخول الضوء لهذه المنطقة أو للجذور فيمكنك أن تستعمل مثلا البلاستيك الذي يستعمل في سلات المهملات وكذلك التي تستعمل كذلك في المصروف اليومي التي الذي يستعملها الكثير من الناس، المهم ان تكون هذه الماده التي تريد ان تغطي بها هذه الترقيده ان تمنع الضوء من الدخول الى المنطقه الداخليه، هذا الشيء المهم. ساقوم بلف هذه المنطقة ثم بعد ذلك سارجع اليكم. هنا قد تمت عملية الترقيد وبهذه الطريقة نكون قد اتممنا عملية الترقيده وبعد تقريبا شهر او شهر ونصف باذن الله سنجد ان العروق قد انتشرت في هذه المنطقة وتحديدا في المنطقة الوسطى ثم بعد ذلك بعد مرور هذه المدة يمكننا أن نقوم بقطع آه هذا الغصن في هذه المنطقة ثم بعد ذلك أخذه ونقله إلى آه الأرض المستدامة أو إلى إصيص وبهذا نكون قد تحصلنا على شجرة مماثلة للشجرة الأم أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة للإخوة وإلى لقاء آخر في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته